Allihopa, jag heter Edith, jag spelar ut och idag ska jag vlogga om min dag för jag har inspelning eftermiddag och ja. Jag har distansundervisning och jag har matte och jag ska koncentrera mig på det nu. Så jag filmar i min röst. Jag vet inte riktigt vad jag har för lektion just nu. Jag har haft matte och svenska. Och jag tror jag har musik nu fast jag är osäker. Jag provar nu i veckan och jag. Inte jättebra på musikteori. Men ja. Det ska jag... Jag kanske inte ens ha musik. I alla fall så har jag en till lektion nu. Och den ska jag göra. Jag hade inte alls musik. Jag hade visst samhällskunskap. Som börjar... Jag har sminkat mig lite. Och jag har målat mina naglar. Och nu tror jag jag har lunch. Fast jag är lite osäker. Så jag ska kolla mitt schema och så kommer jag tillbaka. Nu har... Jag lunch här Jag ska äta korv och pasta och ost och tomat Ja, sen har jag en lektion som jag inte riktigt vet Men mm, nu ska jag äta <skratt> <skratt> Nu har jag slutat Och nu pratar jag facetime Med Simone Vi ses när jag är på väg till inspelningen <skratt> Jag är tidig Jag är där vi ska vara och jag har mässat teamet och vi får se när jag kommer in. Nu är jag framme här och de riggar. Säg hej. Hallå. Hej. Hard work work. Jag vet inte riktigt hur man filmar långa klipp. Det blir liksom typ fem sekunders klippåtgångar. Men ja, jag kan filma sneak peeks när vi filmar. Säg hej till vloggen. Hey på seriöst man, man, reda så ja. man måste... mm. det är det sa. Ja, men men. Mm. Det vet hur man filmar. En kvartsare. Du får gå bra. Så hit i bloggen. Hej. Men hallå. Boss, är bra. Vi ska spela i avsnittet. Ja, ett. Nu är med. vi där. Hallå. Och vi ska börja spela in. Och vi ska spela typ tror jag. Jag igen! igen. Mm. Tre, för tredje gången tror jag. jag, det. jag ska, det, ska. Ja. Är det här kommer att vara flertalet. Ja. Har du val? Nej, tar det lugnt. Men alltså, vi hinner verkligen inte hålla på så här. Annars repar vi eller så går jag. Mm. jag säger Antingen repar vi eller så går jag. <skratt> Ta det lugnt. Men hörni, vi, hinner, vi hinner verkligen inte hålla på så här. Antingen repar vi eller så går jag. Ja, Okej, okay, okay, vi kör. Vi kör ner bara. Det är jättebra. Eh från slant sen. Okej. Åh. Vad ska du sända? Men ta är lugnt. Alltså vi håller. Okej. Okay. Tid. Varsågod, Men, det alltså, vi har inte prata. Det är så det Men Alltså jag vill inte tid att hålla på och så där. Antingen repar vi eller Okej, okej, så här. nu var jag också lärare. vi kan ta lite av att att de pa pa pa. nu har jag spelats in klart. har ha ha nytill. nu är det alltså mm. de ska vara kvar här och jag ska åka hem och äta pasta. igen. Mm. Um, så Tack för att ni kollade på den här vloggen. Ha det så bra, den kanske inte blev lång fast. Okej. Nu trodde vi att vi hade slutat, eller jag trodde att vi hade slutat, fast hade vi inte. Och... Bra gjort. Märta spillde ut alla såhär, ni vet såna där små skakägg som såhär... Ägg. Hon tappade ett sånt i marken. Och all den där sanden åkte ut så nu. Ja.